Florian Coldea Bagzăzanie în PSD. Claudiu Mandai de replica lui Dragnea, în cadrul comisiei nu a citit de pe nicio foaie Subindire din telecomisiei parlamentare pentru controlul Serviciului Român de Informații, Claudiu Manda, a declarat miercuri ce Florian Coldea nu a citit de pe nicio oare atunci când a fost audiat la comisie. Punct. Pot să vă spun ce domnul Coldea, în cadrul comisiei, nu a citit de pe nicio oare. În faca presă i-a citit de pe o voie probabil ce în subliniere îi înainte de comisie, am subliniere îi spus la un moment dat ce lucrurile erau un pic diferite de ce s-a discutat în comisie, a spus manda, la Palatul Parlamentului. Precizarea vine după ce pre-studuluiere din -PSD, Liviu Dragnea, a declarat, Marci, referitor la audierea lui Florian Coldea în Comisia SRI, ce la audiere nu cite subliniere pe subliniere i pleci, pentru ce asta nu e audiere, ci este un seminar în care cineva vine, cite subliniere pe studuluiere pe hârtii subliniere i eventual mai spune ni subliniere pe filde.